לפני שאני אכנס להסביר את המנגנון של חלוקת תאים, כדאי לדבר מעט על מגוון מילים הקשורות במבנה ופעולת ה-DNA. יש מספר גדול של מילים כאלה והן נשמעות די אז זה יכול להיות מאוד מבלבל. לכן תחילה לדבר רק על האופן בו ה יוצר עוד ה של עצמו. וכמו איך ה באופן עקרוני יוצר חלבונים? ודיברנו על כך כבר בסרט על ה-DNA. אז נניח שיש לפנינו קטע של DNA. הנה a1 וכן g וt, יש לנו כאן tt uh, וגם C, -c. Uh, זה רק קטע קטן שכמובן ממשיך. אז כמובן הבנוי בצורת היליקס כפול, יש בו את הבסיסים המתאימים הקשורים בכשרי מימן, וt מתקשר ל-a, c מתקשר ל a מתקשר ל-t ושוב פעם a מתקשר ל-t, g c ו-g c. כמובן ככה הוא ממשיך אה, להתקדם בכיוון הזה. אז יש כמה תהליכים שונים שהDNA הזה צריך לעשות. אחד מהם קורה בתאי הגוף. יש צורך בכמה סוגים של תאי אור, לשם כך הDNA צריך להכפיל את עצמו. תהליך זה נקרא רפליקציה או שחפול בעברית. ה-DNA מוכפל, הוא של עצמו, שכפול או רפליקציה. איך ה-DNA מכפיל את עצמו? אחד הדברים היפים במבנה של ה-DNA הוא שהמבנה שלו מאפשר את השכפול. שכפול, רפליקיישן. נדגים זאת מאוד מופשט, אבל הרעיון ששני הגדילים האלה נפרדים. זה לא קורה מעצמו, אלא זה מתאפשר על ידי קבוצה גדולה של חלבונים ואנזימים. נדבר על הפרטים האלה בסרטון נפרד. בואו נסדר לנו את ה... לוח, נעתיק את זה לפה, נראה את זה כאן, הנה, שני החבר'ה נפרדים זה מזה, עכשיו אני אקח את החבר הזה פה, ונדגים אותם מופרדים, הנה, הגדילים נפרדים זה מזה, וכאשר הם פרודים, מה יקרה את ה את הזה, נכון? והגדילים היו מחוברים. עכשיו הם נפרדו זה מזה. אז עכשיו כשהם נפרדים, מה יכול כל אחד מהם לעשות? כל אחד יכול עכשיו להיות תבנית להגדיל לשני. כאשר החבר הזה לבד, אז פתאום יכול בסיס של תימין לבוא ולהתקשר איתו בדיוק כאן. הניאוקלוטידים יתחילו להצטרף על הבסיסים התואמים. התואמים כך שיש לנו ככה זה ימשך לכל האורך. גם בחלק הזה, בגדיל הירוק, שקודם היה מחובר לגדיל הכחול, יקרה אה, אותו דבר. יש לנו הדנין, גואנין, טימין ושוב טימין, ציטוזין, ציטוזין. אה, מה בעצם קרה כאן? כשהם נפרדו, נקשרו עליהם בבסיסים המתאימים, אנחנו פשוט הכפלנו את המולקולה הזאת, נכון? אנחנו נחזור על המנגדון המפורט של זה בעתיד. כאן רק נדגים את הרעיון. זה האופן שבו כשנדבר על מיטוזיס ועל מיוזיס במיוחד, נוכל לומר, או, oh, הנה השלב שבו קורה השכפול. דבר נוסף שתשמעו עליו הרבה, הוא כבר דובר עליו בסרטון על דנאי, הוא שיעתוק. בסרטון לא גם איך הדנאי מוכפל. אבל אחד הדברים היפים במבנה של הדנאי, הוא המנגנון הפשוט לכאורה, שבו הוא מכפיל את עצמו. אם הפרדת שני הגדילים, שני ההליקסים הם נעשים תבנית, כל אחד להיעתק של בנזוגו, כח כך יש תעתיק או שכפול. שיתוק הוא תהליך שבו מה-DNA ייווצר בסוף חלבון. שיתוק הוא שלב בעיניים שבו ייווצר בסופו של דבר חלבון. זה השלב שבו עוברים מ-DNA ל-RNA שליח. ה-RNA שליח נקרא גם mRNA. הוא עוזב את גרעינתה ומתקשר לריבוזומים. על זה אנחנו נדבר עוד מעט. גם בתהליך השיתוק הגדילים של ההליקס ייפרדו. גם הגדיל הזה בזמן השייתוק יפרד מהבן זוג שלו. הנה, גדיל פרוד אחד כאן, ו'אוד גדיל, נגרור אותו לכאן. בעצם יותר כדאי לעשות רק חצי אחד, אז נמחה כאן. נגיד שיש יתוק של הצד הירוק כאן, אוקיי? אז, בואו נראה עכשיו. נמחק את זה שנייה פה. או, oh, ככה מוחקים. יופי. עכשיו מה שקורה הוא שבמקום שבסיסים של חומצה דאוקסי ריבונוקלייט, או DNA בקיצור, eh, במקום שהם מתחברו, מתחברים בסיסים של חומצה ריבונוקלייט, RNA בקיצור. אז אני ה, eh, rna בצבע ורוד כזה. הנה. אז מה יש לנו כאן? התימין מצד ה-DNA התחבר לאדנין והגואנין לציטוזין. במולקולות ה-RNA יצטרף אורציל לאדנין ולא תימין. אז יש כאן אורציל, אורציל, ציטוזין, ציטוזין. כך זה נמשך לאורך המולקולה. זה נקרא mRNA. עכשיו הגדילים של mRNA הזה נפרדים. כאשר mRNA נפרד הוא עוזב את הגרעין, הוא את הגרעין מתחיל שלב חדש, שלב התרגום. התרגום, רשום כאן, translation, תרגום, התרגום הולך מה-mRNA אל ריבוזומים. אתם זוכרים את המולקולה tRNA הקטנה מהסרטון ל-DNA, המסעית הקטנה שהובילה חומצות אמינו ל-mRNA, חומצות אמינו uh, של RNA שליח, וזה קורה בתוך עברוני התא אלה, הנקראים ריבוזומים. לעומתם, בעיקרון התרגום הולך מ-mRNA אל חלבונים, וראינו איך זה קורה. יש את החבר הזה, אני שנייה, העתיק אותו הנה למטה, בוא. אז הנה, החבר הזה נפרד, הוא עוזב את הגרעין, ואז ישנן המסעיות הקטנות של tRNA, נכון? והנה, מולקולות של tRNA, המוליך, המוביל שלנו, הנה, אדנין, אדנין, גואנין, גואנין, זה TRNA, זה נקרא אקודון. לאקודון יש שלושה זוגות בסיסים, וקשורות עליו כמה חומצות אמינו. נגיד שיש אורציל, ציטוזין, אדנין, וקשורה עליהם חומצת אמינו אחרת. אז חומצות אמינו נקשרות זו לזו, והן יוצרות את השרשרת של חומצות אמינו, שזה בעצם חלבון. החלבונים יוצרים צורות מוזרות ומסובחות. נסביר את זה שוב פעם. ה-DNA עושה עותקים של עצמו, DNA משכפל את עצמו, זוהי הרפליקציה שלו או השכפול, אתה משכפל את ה-DNA, אנחנו מתחילים עם ה-DNA, יוצרים mRNA, RNA שליח מהתבנית של ה-DNA, זה נקרא שיעתוק, אוקיי? Okay? שיתוק, Transcription בלעז. המידע משועתק מצורה אחת לצורה שנייה של החומר הגנטי. זהו השיתוק. אבל כשה-mRNA עוזב את גרעינתה, הנה, הוא כדי להעביר את זה, זה תא שלם, כן? ونלמד על המבנה שלו בעתיד. אם זה כל התא, הגראין הוא במרכזו, ובגראין נמצא כל ה-DNA, השחפול והשיטוק מתרחשים בגראין. אבל ה-mRNA עוזב את הגראין, ומגיע ונקשר לריבוזומים. בריבוזומים קורה תרגום של ה-mRNA ושם נוצרים החלבונים. ה-mRNA, השליח, עובר תרגום לחלבון. הקוד הגנטי ב-DNA בסופו של התהליך עובר תרגום אל הקוד של החלבון. זהו תרגום. כדאי לזכור ולהבין את המילים האלה. חשוב להשתמש במילים הנכונות כשאתם מדברים על תהליכים שונים, שיהיה למה אנחנו מתכוונים. אוצר המילים של ה-DNA כאשר לומדים אותו לראשונה יכול להיות מאוד מבלבל. המילים שנוסיף עכשיו, כמו חרומוזומים, הנה, כתוב כאן, חרומוזום אם נכתוב, כי אתם יכולים כבר להאריך כמה זה מבלבל, נכון? אז יש לנו חרומוזום, חרומטין, חרומטין וחרומטיד, אוקיי? וכדאי לא להתבלבל. אז על חרומוזום כבר דיברנו, נכון? יש לנו DNA, יש גדיל של DNA, הוא בנוי בצורת הליקס כפול. הגדיל הזה, אם נתמקד בו, נראה כי הוא בעצם שני גדילי הליקס, שכמובן יש בהם זוגות, זוגות של בסיסים תואמים. הנה כמה זוגות כאלה מחוברים ככה. כשמצוייר הקו הירוק הקטן הזה, מתכוונים להליקס כפול. בסדר? ההליקס הכפול הזה עוטף את החלבונים, אשר נקראים היסטונים. ככה ה-DNA שלנו עוטף את החלבונים. נצייר את זה יפה, הנה הוא עוטף אותם סביב סביב. ואז מתקבל המבנה הזה, שכולל היסטונים, שהם החלבונים האלה, והם עטופים על ידי ה-DNA. ככה שה-DNA בשילוב עם החלבונים זה יוצר מבנה כזה, כאשר החלבונים בעצם עטופים סביב סביב, ובסופו של תהליך, תלוי באיזה שלב אנחנו נמצאים במחזור עתה, יהיה, יהיה לנו מבנים שונים. אבל כשמדברים על חומצת גרעין, שהיא ה-DNA, ועכשיו היא קשורה לחלבונים, למבנה הזה, אנחנו קוראים חרומטין. לכן, אפשר להביט על זה כמו על מבנה של חלבונים מסתונים, שנותנים ל-DNA את הצורה, את, את השלד שלו. לכן, DNA והחלבונים יחד הם החרומטין. חרומטין. אז עכשיו בואו נביט בגרעין של תא, אנחנו ראינו אותו מצויר ומוגדר היטב. נניח שזה גרעין נטע. כאשר הצויר קודם היו החרומוזומים מבנים מוגדרים היטב. הנה אחד, והנה עוד אחד. אולי הוא יותר קצר, אולי יש לו חרומוזום הומולוגי, נכון? אלה הם חומזומים כל חרומוזום הוא למעשה שרשראות ארוכות של המבנים האלה של DNA וחלבונים. שרשראות DNA ארוכות שעוטפות את ההיסטונים. אם עכשיו נתמקד כאן, תראו, הוא גדיל אחד, אבל באמת הוא מתקפל סביב עצמו בצורה כזאת. החומוזום ההומולוגי, אתם זוכרים את המונח חומולוגי, נכון? מהווידאו על uh, וריאציות, דיברנו על זה. חומוזומים הומולוגיים למעשה מקודדים עבור אותם גנים, אבל יש להם עלילים בגרסה קצת שונה. אמא כחול בא מאבא, ואדום מגיע מאימא, אבל הוא מקדד למעשה... לאותם הגנים. אז כשאנחנו מדברים על השרשרת האחת הזו, שהתקבלה מהמבנה של ה-DNA של האבא, קוראים המבנה הזה חרומוזום. צריך להיות כאן אה, מאוד ברור, נכון? שלא, שלא, שלא נתבלבל. ה-DNA מקבל הצורה הזאת רק בשלב מאוד מסוים במחזור החיים של אתה, כאשר זה הוא ממש בשלב שלו. לפני שהוא, אה, לפני שהוא מתחלק, לפני שה מתחלק, הוא מקבל צורה מאוד מוגדרת. אבל ברוב זמן החיים של עתה, כאשר ה-DNA עושה את עבודתו הרגילה, כלומר, כאשר הוא ייצר חלבונים אז אינו מקופל ומכובץ בצורה כזו. כאם הוא מקופל ככה, זה היה מאוד קשה למכונת השכפול והשיעתוק לפעול, כדי, כלומר, להתחבר ל וליצור את החלבונים, או לעשות כל דבר אחר. אז הנה, אותו הגרעין כאשר הוא לא בתהליך חלוקה. בדרך כלל אפשר לראות אותו במיקרוסקופ רגיל. הגדיל כל כך דק, והוא לגמרי נפרד בתא. הנה, נצייר את זה כאן. אולי השני ייראה ככה. כמו כן ישנו הגדיל יותר, שהוא כזה. אי אפשר אפילו לראות אותו, הוא לא במבנה הזה של החרומוזום. כח זה רוב הזמן. ישנן כל הגדילים האלה של כל החרומוזומים, וכך פשוט רואים בלגן גדול של חומר כזה, של שילוב של DNA מחלבונים. השילוב של ה-DNA מחלבונים זה מה שמוגדר כחרומטין. שוב פעם, השמות האלו יכולים להיות מאוד מאורפלים ומבלבלים, אבל שרשרת אחת המוגדרת ומקופלת היטב של DNA שנמצאת במבנה הזה, המוגדר היטב, היא במבנה של חרומזום. המילה חרומטין מתייחסת לסוג של המבנה הזה של החרומזום, שהוא שילוב של ה-DNA וחלבונים שמסודרים במבנה השרשרתי הזה. אפשר, אפשר לקרוא לכך לכל מסה של חומר של חרומזומים רבים, שכוללים את כל ה-DNA וכל החלבונים מכל החרומזומים יחד. אוקיי? אז נקווה שזה ברור. עכשיו המילה המושג הבא הוא חרומטיד. מה זה חרומטיד? מיד נדבר עליו. רצינו להזכיר כי החלבונים האלה, העטופים בדנאי, והם אלה שקובעים את מבנה החרומתין. אלה החלבונים מרכיבים את החרומתין, או את מבנה החרומזום, והם נקראים היסטונים. היסטונים. יש סוגים רבים שלהם שקובעים מבנים ברמות שונות. אבל עכשיו נחזור לחרומתיד. אז מה זה חרומתיד? נראה אותו כאשר הדנאי מתחלק. במצב הרגיל שלו, יש עותק אחד של חרומוזום שהורש מאבא, ועותק אחד מאימא. כעת נניח שהוא מתחיל לשכפל את עצמו. נניח שזה עותק שבא מאבא, בהתחלה יהיה ככה. זה גדיל גדול של DNA, מקופל ומכובץ. הוא יוצר עותק נוסף זהה של עצמו. ואם פועלים כהלכה, הוא יוצר עותק זהה וזה ייראה כך. למעשה בתחילה הם נשארים צמודים זה לזה. הם צמודים זה לזה בנקודה צנטרומר. כעת, למרות שיש לי שני גדילים, הם עדיין צמודים ומחוברים בצנטרומר. יש שני גדילים בעלי אותו DNA בדיוק. נוכל לשים גדיל אחד כאן, ואז אפשר לצייר אותו אחרת. אפשר לצייר אותו אה, במספר דרכים שונות. יש לי כאן גדיל אחד, ויש גדיל אחר כאן. עכשיו יש לי שני עותקים. הם מקודדים לאותו DNA בדיוק. הם זהים. עדיין אפשר לקרוא לזה חרומזום. כל זה עדיין נקרא חרומזום, אבל עכשיו כל עותק יחיד מכונה חרומטיד. הבנו? זה חרומטיד אחד, וזה החרומטיד האחר. לפעמים נקראים חרומטידים אחים. אולי מכנים אותם חרומטידים תאומים, כי הם בעלי אותו גנטי. אז בחרומזום הזה ישנם שני חרומטידים. עכשיו, לפני השכפול או הכפלת ה-DNA עצמו, החרומזום הזה שכאן היה בעל חרומטיד אחד. אפשר לקרוא לו חרומטיד למרות שזה לא הדעה מקובלת. מדברים על חרומטידים כאשר הם שניהם, כלומר שהם צמד שמחוברים בחרומזום. כשנלמד על מיטוזיס ומיוזיס, נראה ששני החרומטידים ייפרדו. לאחר שהם ייפרדו, אותו הגדיל שנקרא קודם חרומתי נקרא עכשיו בשם חרומוזום. הוא חרומוזום יחיד ונפרד. הנה אחד מהם, והנה עוד אחד, שאולי נפרדו אה, בכיוון הזה. מסמן בעיגול את ה ירוק. האחד הזה יכול לה tirol oc' בכיוון הזה, השני מסומן בכתום, והוא יוכל לתל aquיוון הזה. כשהם נפרדים הם כבר לא מחוברים על ידי צנטרומר, ועכשיו מה שהיה במקור חרומוזום אחד, חרומוזומים שני חרומתידים, היא עכשיו שני חרומוזומים נפרדים. עכשיו ישנם שני חרומוזומים נפרדים, שבכל אחד מהם יש חרומתיד אחד. אז נקווה שזה מסביר קצת את המונחים שקשורים בדנאי. זה כנראה מבלבל למדי, אבל זה יהיה כלי שימושי כאשר נתחיל לדבר על מיטוזיס ומיוזיס, אז נראה איך חרומוזום הופך לחרומתיד, ותראו כי צד חרומוזום אחד מתחלק לשני חרומוזומים, ואיך חרומתיד נעשה חרומוזום. וזה אוצר מילים לחוץ. אולי יש שואל לשמש במילים אחרות מאשר חרומוזום, או לא לקרוא חרומוזום לכל אחד מהמרכיבים האלה בנפרד, אבל מה לעשות? זה השמות שהחליטו לתת להם. אם ורק במקרה שאתם סקרנים ותשאלו מאיפה בא השם הזה, חרומוזום, אז אתם יודעים שהיה פעם סרט צילום ישן של קודק, שנקרא צבע ביוונית. השתמשו בשם הזה, כי כשרק התחילו להביט בגרעין של התא, צבעו את התאים. החלקים בתא שאנחנו מכנים היום חרומוזומים, נצבעו טוב. אז זה אפשר לראות אותם במיקרוסקופ. חרומו זה צבע, זום זה גוף, כלומר, חרומוזום זה גוף נצבע, לכן קוראים לזה גם חרומתין, אבל... לא נעסוק בזה עכשיו. אז שוב, אני מקווה שזה מסביר קצת את של חומתין, חומתית וחומזום. עכשיו אתם מצוידים במונחים המתאימים כדי ללמוד על מיטוזיס ומיוזיס. שיהיה בהצלחה.